یا سمجھے شان نبی کی وہ گان ہے جو میرے آپ کھا کے بولو ہم دیوانے ہم ہم ہم get them ہے یہ میری ستی اچھی